Ah, vaig notar molt, molt de canvi quan vaig aprendre a pensar, meditar, que al ser conscient de com estava cada moment podia fer una pausa quan em posaven els vius i relaxar-me. Me'n vaig adonar que tenia una llengua que la podia moure. A altres coses que m'han anat vist, tocar un instrument de vent que ha de fer servir molt la respiració i a més a més controlar molt el flux d'aire perquè l'instrument no faci, a sonors estranys. I tant, diverses vegades, des de ben petit, al Centre Pilot de Montjuïc, on hem fet l'habilitació una mica de tot, del moviment i de la palda, fins a diverses vegades, en, en, en moments esporàtics per fer-se curs de o a l'Europa dels Privats, o a Sant Pau, va fer l'Europa del senyor Guixà, a també, i vaig tenir molta sol i no, no s'obtiu que en algun moment o altra tindré que tornar a l'ina per, per anar reforçant tot allò que... Els ha fet ele gent d'amistat dos ens digut bastantàcils ah, dos he tingut la sort de ser una persona bastant obera que en seguida ha, ha parlat amb tothom a mer més, més degut a les meves característiques mai pas es ha percebut i és fàcil que la gent es fixi en mi. Les relacions sentimentals han sigut una mica més difícils. He tingut parelles, a baixes parelles, però al principi entre que jo tenia posa com m'acceptaria el sexe contrari, moltes vegades les desconeixències de la gent que em preguntaven com li diré jo a la meva família i als meus amics eh, que surto amb algú amb paràlisi cerebral, doncs ho feien una mica difícil. La veritat és que no sé com aquesta gent Ah, l'explicaria a la seva família que surt, no ho sé, amb un doctor o amb un subcampió paralímpic. Però suposo que és tot un tema de, de a què els dones més pes. Veient que, que si una persona té dubtes sobre si pots no estar amb tu, més val que te'l treguis de sobre i que de un és sort, que la que l'adirància et serveix com a filtre, doncs la cosa s'ha normalitzat molt i he tingut les meves parelles, les meves amistats que me n'estimen molt. Aquí a la Universitat Internacional és que estem és estudiant la unió entre els receptors de MHC i ospèptics i que és un procés molt important per al sistema immunitarí humàries, els animals vegebrats i que ens ha de per, un cop entenguem com funciona la Unió, també ho farem servir el nostre coneixement per modificar els gins i, i fer-los molt més, més eficients.